Ryan Besescu intervine în războiul efilor DNA, Morar nu a subordonat DNA în fața SRI, nu la fel pot spune de Covesi. În contextul contrazicerilor aprute în spațiul public între Daniel Morar, sublinierei Laura Codruca Covesi privind protocolul secret încheiat în 2009 între S.3.D. Ierierei parchetul general, fostul presubliniere din -a povestit, într-o intervenție telefonică pentru B1 TV, cum a fost nevoie în timpul mandatului său se organizeze o mediere între cele două tabere. Daniel Morar a avut o relație extrem de tensionat cu Spunc pe care la un moment dat a trebuit să o mediez eu, pe de o parte maior sublinierea Icoldea, pe cealalt morar. Tensiunile au pornit de la transmiterea informațiilor ce trebna. Acum am înțeles ce ele mai avea un filtru, nu era o relație directă, se punct 3.i.naci tre, treceau pe la doamna Covesi pe la parchetul general, sublinierei pe urm veneau. Ce nu pot să fac este să descriu problemele care au fost ridicate de fiecare din cele două perci, pentru ce a fost o discuție la mine în cabinet nu se face ca un presubliniere să se descrie discuțiile din cabinet la el. A afirmat Traian Besescu. Fostul presubliniere Dintea a subliniat ce morar a fost de parte de a subordona instituția ce trese. afirmând ce se îndoie subliniat. Erotice, acest lucru nu îl poate spune sublinierei în cazul mandatului lui Covesic.